Det man kan gøre lige nu, det er, at man allerede nu kan læse om universitetet inde på AU's hjemmeside. Find dem, der repræsenterer din uddannelse, og spørg, om I ikke lige kan få lidt mere information fra dem. Fordi det er meget lettere at tale med et menneske end at læse på en hjemmeside. Og så synes jeg, at man, man skal prøve at stille op, og ikke nødvendigvis som repræsentant, men bare som supplant i første omgang. Bare prøve at deltage til at starte med, så kommer resten helt naturligt. Noget af det sjoveste, det er faktisk at komme helt tæt på sine undervisere som mennesker. I noget, I begge to brænder for, som er jeres fag. Det er det, man kan igennem universitetsvalget. Så det er det, jeg vil anbefale.